Познайомимось ближче. В душі мені 90, тому я постійно відтворюю в своєму побуті атмосферу початку 20-го століття. В мистецтві мені подобається краса і майстерність – це на першому місці, а концепція – на останньому. Реставрація і оптимізація, збереження цінностей і осучаснення освіти в галузі мистецтва – це те, про що я думаю кожен день. Моя викладацька і творча діяльність не відривні. Один з моїх учителів казав, «Ми, як ті коні на святі, голова у квітах, а жопа в милі». Тож саме у цей чудовий, чарівний світ я і запрошую вас.